ראשי מה קורה ב şu פה, ואני מחל. היום אני אולחית לביוטי סיטי באחדים בדורה שלי, uh, כן, ו'אולחתי את מאוד קיף. אני מקווה מאוד לפגוש uh, כמה מיקם. ועכשיו אני פשוט מתAPERת אל, על... כן. Who cares? אוקיי, סיימתי לסלסל את השיער. סיימתי להתאפר ולעשות שיער ולהתלבש. ותקשיבו, אני מורחת לק כזה גרוע. טוב, רצתי עכשיו בטירוף כי הייתי בטוחה שאני אומרת לפסלס את האוטובוס שלי. אה, הנה הוא, אני רואה אותו ממש מתקרב. אה, טוב, אז אני בתחנת אוטובוס למי אז פגשתי עכשיו צפות מהממות שלי שקוראים להן ליזו אבדנוע וכן, הייתן בביוטי סיטי כבר? כאילו אני חושב שכן אז אני פה עם צפות מהממות גם שלום לא איך היה לכן בינתיים? היה ממש איפה הייתן שהכי אהבתן? היית את של היאנגיות אה, הייתת התסוגה של היאנגיות? חבל שלא הייתי או מי I don't know Jane beauty city? אנחנו פה ונוסעות עכשיו לביוטי סיטי היום יום שישי אתמול גם הייתי וכן סיוון בא וגם יעל וגם חברות שלה ו... זהו, תל אביב האוניברסיטה, מרכז הירידים, גנעת ארוחה הביוטי סיכי היי, אי אפשר לזהות תראו איתי אל וסייבן מה אני אני חייבת צלמה אני עושות ולוג עליי ולוג עליי ולוג עליי ולוג נأخנו Squad, על החוד כמו. הגנו the Beauty City, ו'שavana נأخנו פשיות על החוד, על השתייה חאדום. Hey. אתה לא שם? O O C D לבלוק שלי. בלוגים. The Gaming Ball. ובמיאוש. תלמות איתנו, ממש חמודות אוי תראו אני עניין אני עניין אני עניין מתי מיטל תגיע אני עניין אוי, ימורה להביא אה, עכשיו יש לה חלאס הם אני רבי הגיע היי! אה, מיטל! כבר הגיעה וכולם מתנפלים עליה זאת מיטל, גברותיי ורבותיי מיטל מצלמת בלום אני חושבת שזה בגובה של הכתף שלה היי! אבל מיטל, אני גברת אני לא יכולה מכל היי, ענול! נועה, איזה סרטון את מאוד אוהבת? אה, אני לא עושה סופסות היא ממש הרגישה שזה נכון, עד היה לא טיפור אז בגלל שקורא אני פה נסיך, צופה שלי אז קרין פה, מיותר כהר ממני כמו שאתם רואים רגלו לו יש לקים ממש ענקיים אני לא יודע אם אתם רואים רגל, אני פה שנייה, אחת לשנייה אה, כי אני לא מתה. מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? אנחנו עכשיו מתקנו לתמונת קוצותיס של כל הבנות היא מגניב. קול עם פלפונים. פל? לא. אין אמתly מתי ללקחת קול בפלאפון? אנחנו יוצות מה סיטי. זהו ניגמל. בשותכם ו וואלה אה אה אינה פרינה יא ממש מדים לפגוש אתכם וסח הכל ארוה מצוין